אנחנו ננסה כנ Dudgma נוספת לšíתת המנאה של קיד לחילו יש צדדים חיוביים בדוגמאות למה שאז דיים משעשע אני ננסה לעשות משהו ממש מסורבל כמו 291 תישים ואחד לחלקת נזרוקו כמה ספירות נוסיף כנודד זה סיפרה נקבל כמה פלים 291 נכנס ואחד נחנש בתישאר מיליון ורק כדי שנראה מהן הגבולות, אנחנו יודעים מה זה 291 כפול 1, זה די קל. בואו כי 291 כפול 1 זה פשוט 291. אנחנו יודעים מה זה 291 כפול 10, זה בוודאות 2910. ננסה להשלים כל מיני דברים כאן ביניהם. זה יעזור לנו לבצע הערכות של כמה פעמים 291 נכנס לתוך הדבר המופרע הזה. בואו נבחר, בפעם הקודמת בחרנו 2 כאן אתם יכולים לבחור 3 ו6 אם תרצו, אתם יכולים לבחור 2 ו7, אתם יכולים לבחור מה שתרצו, אתם יכולים לבחור לעשות רק עם אחד מאלה, נבחר נניח 291 כפול אנסה כפול 3, 291 כפול 3, בראש, או, שגיאות, 291 3 1 3 3, 9 3 27, 2 3 6, 6 2 8. כלומר זה שווה ל-873. האמת שזה מוזר שה-873 מופיע גם פה. לפעמים המוח שלנו נעשה רק דברים מוזרים שם ברקע, אבל בכל מקי אין לזה למעשה שום קשר לפתרון האמיתי של גם 291 כפול 6 ונחשב למה זה שווה. נעשה 291 כפול 6. אמת שזה פשוט הדבר הזה כ fulfillment. אנחנו נחשב זה מתהים 51 אחד כ fulfillment. זה אחד כ fulfillment. זה 62. אחד כ fulfillment. זה 63. אחד כ fulfillment. זה 65. אחד כ fulfillment. זה 66. אחד כ זה 67. אחד כ fulfillment. זה 68. אחד כ fulfillment. זה 69. אחד כ fulfillment. זה 70. זה 71. כאשר אנחנו מנסים למצוא כמה פעמים 291, נכנס בתוך כל המסה המשוגעת הזאת. לפני הכל נסתכל על כל המכלול הזה, זה 9.873.952, ונניח ונשאל כמה פעמים 291, נכנס בתוך 9 מיליון. ראינו כי 291 כפול 3 זה 873. אנחנו צריכים גם קבוצה של אפסים אחרי 873 חישבנו זה באופן הבא, בחרנו 873 בגלל שהספרות המובילות שלו הכי קרובות לתשע. אבל הדיין זה בברור קטן מtega, לכן נקלח 873 מươi שבעים ושלושה ויו לנו אחד שניים שלוש ארבעה אפסים מחרוב. כלום אמרו שתיים ותשעים וواحد כפול שלושה, אבל לשמונה מươi שבעים ושלושה, אנחנו צריכים להחיל כפול שלושה ימ אחד שניים שלושה ארבעה אפסים כדי לקבל את המספר, לקבל את המספר מיליון. אנחנו צריכים להכפיל ב-30,000, קיבלנו את זה ישירות מהרעיון הזה ש-291 כפול 3 שווה ל-873. נבצע את החיסור הזה שכאן. אז נחסר. 2 פחות 0 זה 2, 5, 9, 3, פחות 3 זה 4, 8 פחות 7 זה 1, 9 פחות 8 זה 1. נשארנו עם 1,143,952. מי מבין אלו יביא נתבונן, אם אנחנו רוצים להגיע ל, אנחנו לא יכולים להגיע ישר ל-1746, זה יהיה גדול מדי, כפי אני רואה שנבחר שוב 873 אבל לפעם נעשה 873,000, זה יהיה 3 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 3 כפול 291 זה 873, 3,000 זה 873,000. נרשום את זה יותר מסודר, סליחה על הכתב יד שלנו, זה יהיה 3,000. 3,000 כפול 291. נוודל זאת שוב, כאן זה 2, 2 0, -2, כאן יש לנו 4 פחות 7 והדרך בה אנחנו מעדיפים לעשות את זה להתחיל בהשאלה היא לוודא כי אנחנו הולכים משמאל זה 1 אנחנו יכולים להשאיל ממנו אז זה יהפוך ל-11 ואז ה-4 אנחנו יכולים להשאיל 1 מכאן ואז זה יהפוך ל-10 וזה יהפוך ל-14 קיבלנו 14 פחות 7 זה 7 10 פחות 8 זה 2 נשאר עם 270,952 מה נמצא מתחת לזה? נראה כי נגיע ממש קרוב אם נבחר ב-291 כפול 6. אם נבחר ב-1746 ונוסיף לו שני אפסים. זה יהיה כפול 6 עם שני אפסים. כלומר כפול 600. שוב נעשה חיסור. אתם רואים כי אנחנו משתמשים רק ב-36. זה בלעד ש... כי קודם חישבנו שלא נצטרך לעשות שוב חישובים. 2 פחות 0 זה 2, 5 פחות 0 זה פחות 6 זה פחות 4... יש כאן כמה וריכים שניתן לבחור מתוכן ולעשות את זה אפשר לאשיל מיכאן זה יה 6 זה יה 10 10 פחות 4 זה 6 אה הזה נמוך יותר אז גם הוא צריך לאשיל נהפוך אותו ל-16 16 פחות 7 הראינו בכמה, בכמה שיעורים איך לבצע השאלה, למקרה שאנחנו עוברים על זה מהר מדי, הרעיון כאן הוא לבצע, לראות לכם דרך נוספת לבצע את החיסור. נחזור 16 פחות 7, זה 9, קיבלנו כעת 96,352. שוב פעם, זה נראה כמו 873, זה הכי קרוב שאנחנו יכולים להגיע. נציב כאן 873 עם שני אפסים, למעשה זה יהיה 291 כפול 3 עם שני אפסים, כפול 300. פעם נוספת אנחנו רוצים לחסר כאן, 2-0, תקבלו 2, 5, 0, נהפוך את זה ל-16, ואת זה נהפוך ל-8, 16-7 זה 9, אנחנו צריכים משהו שקרוב 9052 שוב, 873, הספרות האלה נראות די טוב, 873 עדיין נרצה להכפיל ב-3, ואז 10, אז זה ממש כאן, נהיה כפול 30, נחסר שוב, 2-0 זה 2, 2 זה גם 2. וכאן 80 פחוט 80 ו7 זה 3. אנחנו נושים את החיסור די מהר, רק כדי שנחלה לירת הראיון הכללי. עכשיו אנחנו צריכים לגלות 3 מתוך ו2. איך נוכל להיתקרב לזה? אמת כי מ20 1 די קרוב לזה. נפקר ב -291, הגענו לכפול 1 אגנו כפול אחד, אחד 1 זה 1 32 פחוט 29 זה 3. ויש לנו שערית ש31. 291 ו1 לא יכולי קנה 31. אבל כמה פהמיםו באמת ניחל את התחם ישפיע הגדול והמפחיד הזה זה תישם מיליון שמונה כל מה שנותא הוא לסخم את כל אלף שחקנים שלושים אלף ועוד שלושה אלף משלושה שלושה שלושים אלף שלושים אלף שלושה שלושה אלף חמות שלושים ושבעה אלף חמות בתנאי שלא עשינו איזו 291 twenty-three and one 33,931 בתוכה מספר זה שלושים של 31.